В обласному центрі попрощалися з двома військовослужбовцями, які загинули під час виконання бойових завдань. У Хмельницькому живе пес, який пересувається на інвалідному візочку. Чому так сталося і як його доглядає господарка? У медовий місяць на передову в обласному центрі одружилася пара військових. Так прощаються із загиблим українським захисником Андрієм Осадчуком. Він був 1986 року народження. Загинув наприкінці минулого року, захищаючи Україну від російських загарбників. До повномасштабної війни чоловік мав власну справу у Хмельницькому, розповідає друг Андрія Олександр Яцюк. Я йому був лучшим другом. Ми разом виготовляли меблі після замовлення, це було до війни. Він мені сама найближча людина, в мене таких друзів ніколи не було. Людина з великої букви, настоящий, настоящий друг, такий, який він є. Олександр Ясюк каже, його друг важко сприйняв повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Андрій Осадчук пішов добровольцем захищати рідну землю. В нього був крик душі просто, в нього був крик душі. Оце, що, що вторгнення, оце, що на нас почали летіти ракети. На початку тільки воно це все почалося, тільки. І от на другий чи то на третій день я не пам'ятаю, але ну, одразу вже в перві дні. От, от така була людина. Мені не говорив, нікому нічого не говорив, сам собі вирішив і пішов. З Андрієм Осадчуком прийшли попрощатися рідні, друзі та клієнти. Одним з них був Юрій Цимбалістий. Чоловік згадує Андрія так. Він дійсно. Талановитий був майстром, він дизайнер меблів і виробляв меблі, і так вже сталося, що моя родина з ним дуже часто ну, співпрацювала. Більше того, був реально класним, ну, класною людиною. За словами друга Олександра, в Андрія Осадчука залишилися дружина та двоє маленьких дітей. Чоловік був родом із села Михайлівка. Бабуся дружини Римма Олексіївна згадує загиблого героя так. Наспіканміла людина, така все вони бала дуже хороше. Він уже був на війні, а я ж бабка, ну хто даже не його бабка, а його жена. І Він мені бідний. Дзвонить бабушка з днём рождення вас, він каже, це хто? Боже, ніколи не думала. Він каже, це я Андрій, я його дуже, дуже, дуже мила дитина. Другого сьогодні провели в останню путь українського захисника Іллю Ковтуна. Він загинув у жовтні минулого року від рук російських окупантів. Іллі мало б виповнитися 23 роки. Попрощатися з Ілею Ковтуном прийшли, зокрема, одногрупники та викладачі Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту, де він навчався. Про це розповів виконуючий обов'язки ректора інституту Юрій Телячий. Весь, практично, колектив його прекрасно пам'ятає. І тому звістка про його трагічну загибель на Херсонщині 9 жовтня. Він пропав безвісти, і вчора, коли підтвердилося, це, звичайно, колектив – це зустрів з великим сумом. Ілля Ковтун брав участь у важких боях, захищаючи рідну землю, розповідає знайома загиблого Каріна Насирова. Це була одна з найпозитивних людей, яких я взагалі знала. Контракт підписав він сам, він хотів захищати свою країну, своїх рідних. Це була людина, на яку можна було завжди положитися. Ну, таких світлих людей дуже мало. На колінах проводжають в останню путь загиблих українських захисників. Їх поховали на Алеї Слави на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Суспільна новини. Хмельницький. На Харківському напрямку загинув Сергій Ткачук з Волочиської громади. Чоловік був старшим водієм стрілецької роти. На фронт пішов добровольцем. Цю інформацію надали у Волочиській міській раді. Сергій Ткачук народився 28 січня 1973 року. Закінчив Яхновецьку загальноосвітню школу. Працював комбайнером та трактористом у колгоспі рідного села Яхнівці, розповіли у міськраді. У загиблого залишились батьки, дружина, діти та онука. Станом на 5 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 109 тисяч 720 російських військових. Противник втратив 3041 танк та 6108 тисяч бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2051 артилерійську систему, 426 реактивних систем, залпового вогню та 215 засобів протиповітряної оборони. Від 24 люту українськими військовими знищено 284 літаки, 1844 – безпілотної літальних апарата та 271 гелікоптер. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4759 одиниць, спеціальної техніки – 182. За 316 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. Нам до собак ще рості, щоб в рівень благородством, але їм ніяк не доползти до чоловічного скотства. Іраїда Близнюк каже, собака на прізій Сколада 10 років пересувається за допомогою спеціального інвалідного візочка. У 2013 році її сколічили кулею, випущеною зі зброї. Тварини зламали хребет і пошкодили спинний мозок. Мені дзвонять, тоже волонтёры, на собака. 12 ночі, місяць, -10 на по, йшла жінка, по мосту видела, как в неї вроді бы стреляли какого-то пневматического, оружия. Видимо, видимо, що сделали позвоночником. Раїди Близнюк скалічну собаку вирішила взяти лише на одну ніч. Відтоді тварина в неї живе 10 років, розповідає жінка. Врачі давали нам 40%, що вроді би як встанет. Тому я пыталась їй допомогти, масаж. Все, що можна було, говорили, ми робили по рекомендації врачей. Але вона не встала. Ну і потім вона в мене залишилася, тому що... Как... Більше варіантів не було. На той момент в неї вже було три собаки, говорить Раїда Близнюк. Лада стала четвертою. В одиннадцятому до мене потрапляє Джуля, це, про яку я розповідаю. В двінадцятому до мене потрапляє Мася. В тринадцятому до мене потрапляє Лада. Вона кушала, вона смотрела на мене. Але радості якоїсь там ну, були ну, неактивні, скажімо так, по житті. Але мені з нею не було проблем. я її... Ей массажи делали 4 раза в день. Она нормально все, не не гавкала. Спочатку ладу вигулювали, підтримуючи її задні лапи, розповідає Іраїда Близнюк. Спочатку підтримували їй животик на брала, на виводили її гуляти. Все думали, що вона все-таки встане. А потім ми поняли, що шансів у неї Їй потрібно було коляску. Іраїда Близнюк каже, інвалідний візочок для ладу коштував 1000 американських доларів. Розмірчики її смирила, так сказать, і все это послали туда, і нам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 Понимаете, у неї були сили, але зараз вона вже старенька, їй як мінімум 14 років. Сейчас вона може ходити на коляску, при тому, що їй вже немножко тяжело, я це бачу. Але в основному вона любить дуже стояти і розсматривати все по сторонам. Негативну реакцію влади викликають лише коти, говорить джінка. Собак гонять, котів гоняють, а людей вона дуже любить. Ми, коли виходимо, будь-який дитина буде стояти її гладити, вона абсолютно не по відповіді до людей. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.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 Мене бере і гордість, і втіха, і хотілося бся, щоб у таких подій, як саме в нас, щоб було їх якомога більше. Тому слава ЗСУ, слава Україні. Молодята після одруження пробудуть разом три дні. Далі вирушать до своїх військових частин. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький.